Assalamualaikum Abdul Rashid Coach Santana. Hari ini kita nak kira semak cukai RPGT. Selepas kita menjual rumah kita, kita perlu lihat sekiranya ada keuntungan, kita perlu membayar satu cukai yang dinamakan uh, cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT. Uh, Jukai ini kita buat selepas semua transaction dah selesai dan kita mempulai keuntungan daripada kita punya uh, jualan tersebut macam mana kita nak tahu uh, pengiraan dia bukan hanya menolak harga jual dengan harga beli ada beberapa perkara lain yang kita kena masukkan and then uh, dari situ kita ada lagi pelepasan aa, perseorangan kalau sekiranya kita beli tu atas nama kita sendirilah formula sangat simple berapakah harga aa, kita jual dan harga kita beli and then kita tolak keuntungan daripada perlu and then tolak pelepasan and then daripada, daripada situ kita dapat aa, keuntungan yang kita kena dikenakan cukai semak berapakah cukai yang perlu bayar nilai balasan adalah berapa banyak yang kita keluarkan eh, kita terima sorry berapa uh, wang yang kita terima selepas kita menjual selepas kita tolak segala kos uh, contohnya kat sini kita terima RM90,000 kita tolak kita punya kos yang terlibat dalam menjaga rumah tersebut termasuklah renovation kos construction kos kalau ada extension ataupun kalau kita beli tanah kita buat rumah dan uh, kita perlu dapatkan receipt daripada kontraktor simpan receipt tersebut dan lepas tu kita masukkan berapa banyak uh, harganya ataupun kosnya yang terlibat kita tolakkan termasuklah kalau sekiranya kita ada melibat dawaan uh, nak menjaga kita punya hak milikan segala lawyer fee kita masukkan juga juga kalau sekiranya kita menggunakan khidmat perundingan tanah 3% yang kita bayar tu kita masukkan juga jadi dari situ wang kita terima ialah Rp90,000 kita tolak segala kos yang terlibat Rp30,000 tinggal Rp60,000 harga perolehan ataupun acquisition cost uh, ni kos untuk mendapatkan rumah tersebut jadi kat sini kita contohnya Rp50,000 uh, harga rumah yang diletak oleh tuan rumah lama dan uh, kita masukkan segala legal fee, stamp duty, advertisement, kalau kita bayar lawyer sekali, uh, uh, real estate agent pun kita masukkan. Jadi katakan kat sini ialah 3500, kita masukkan jadi 5300. Kemudian kita tolak segala commission yang diterima. Okey, commission terima contohnya dalam kes ini kita specification dia Uh, developer tidak memenuhi semasa HPA dia janji lain tapi dia buat lain jadi kita apply for compensation kita dapat example kat sini ribu Jadi kita kita kena tolak daripada uh, whatever yang kita dah bayar tu dengan insurans polisi kalau ada kebakaran di belakang rumah then kita dapat polis insurans. Lepas kita yang kat sini kita dah buat repair kan? Selepas sebelah belakang tu kita buat repair dan kita tolak dekat insurans kat sini pula forfeiture of deposit katakan ada orang nak beli dan lepas tu dia tak jadi nak beli and then ada forfeiture then uh, kita masukkan kat sini contohnya ada orang nak beli harga dia <coughs> katakanlah kita dapat satu ribu ringgit sebagai annals deposit dan lepas tu kemudian tak jadi kita bagi dua dengan ejen dan kat sini kita pun kena tolak juga jadi Uh, kita punya acquisition price kita ialah 41000. So daripada situ kita buat pengiraan ringkas 60000 tadi tolak dengan 41000 jadi RM19000. Kita tolak dengan uh, kita punya exemption. Okey, exemption ni uh, exemption 10% daripada uh, keuntungan ataupun RM10000 mana yang lebih. Okey, kalau sekiranya dalam kes ni 1900 a 1000 19000 kalau kita 10% ialah 1900. Tapi kita boleh dapat exemption 10000, mana yang lebih jadi kita ambil 10000. Jadi tinggal rm ringgit Ini adalah keuntungan yang perlu dicukai. Okey? 9000 ni adalah keuntungan yang perlu dicukai. Lepas tu kita semak cukai yang dikenakan. Katakan kita beli 24/6/2016 kita jual 12/11/11 hari ni. 12/11/11 2018. So berapakah cukai yang kita kenakan? Jadi kita ambil daripada 24/06/2006. Kita tengok ni setahun, dua tahun. Kan? So maksudnya a selepas 24/06/2018 maka ini adalah tahun yang ketiga. Kalau tiga, tahun yang ketiga yang kita perlu bayar ialah 30 peratus jadi kita tengok kat sini ini adalah untuk cukai individu ini yang dia beli uh, di, dikeluarkan oleh bajet baru-baru ini untuk tiga tahun yang pertama satu dua tiga 30% kalau sekiranya kita jual waktu ni, kita bayar 20% kita kalau kita jual waktu ni, kita bayar 50% jadi ini adalah cara kita nak tahu berapa, berapa tahun dah kita miliki rumah tersebut, okay. so dari sini kita tahu kita 30% kita masukkan 9000 darab dengan 30% maka kita perlu bayar 3000 sahaja bukan kita perlu bayar 19000 darab dengan 30% Okey, kat situ aa, yang selalunya kesilapan yang dilakukan oleh penjual, Okey, so cara kita nak dapat information yang lebih aa, lebih lagi ialah kita pergi ke Laman Lembaga Hasil Negeri lepas tu kita tengok anda CKHT, so, kat situ information CKHT dapat saya pun dapat daripada situ juga dan saya kumpulkan information daripada tempat lain juga, you setuju ataupun you rasa ada yang kurang ada soalan tolong komen di bawah insya Allah saya akan jawab secepat mungkin, kita jumpa di lain kali